Obožavate pse i mačke. Psi i mačke su od uvijek bili naši omiljeni kućni ljubimci, slažite li se? Kako biste se maksimalno osigurali da ćete imati psa koji se dobro slaže s mačkama svakako pogledajte listu Top 10 pasmina pasa koje se najbolje slažu s mačkama, a posebno pasmina na prvom mjestu liste. Prije nego krenemo s listom, ako ste novi posjetitelj na kanalu pozivam vas da se preplatite i tako podržite kanal. Sada slijedi lista Top 10 pasmina pasa koje se najbolje slažu s mačkama. Na desetom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Patuljasti kontinentalni španijel. Patuljasti kontinentalni španijel ili papilon je posebni psić s leptirastim oblikom lica s izuzetno dugom dlakom na ušima. Naime, ovaj psi teško je zamijeniti s drugom pasminom pasa. Također teško ih je zamijeniti i po osobnosti jer se radi o dobrim psićima za početnike, za život u stanu i obitelji s djecom i drugim kućnim ljubimcima, zašto? Patuljasti kontinentalni Španijal psi su prijateljski nastrojeni, uvijek sretni, inteligentni, energični, oprezni i odvažni. Tako dakle radi se o kućnim ljubimcijom koji su prijateljski, ali opet se savjetuje da odrastaju s drugim ljubimcima kako bi se naviknuli na njih i dobro ih prihvatili. Jedini problem može nastati ako posjedujete veće pse, koji je razlog? Maleni papilon želi uvijek biti vođa što se većim psima možda neće svidjeti. Također ako nabavljate ove ovaj psiće za djecu nabavite ih kada djeca malo narastu. Naime patuljasti kontinuantovni Španijeli ne vole u buku koju mala djeca često stvaraju. Na devetom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Zlatni Retriver. Zlatni Retriver je veliki, dobar i izuzetno tolerantan pas. Dakle, on će se prilagoditi vama, ali i ostalim članom obitelji tako da može biti izuzetno dobar kućni ljubimac. Zlatni Retriver psi su prijateljski nastrojeni prema svima, samouvjereni, pouzdani, razigrani, pametni, ljubazni i odani. Dakle uz malo treninga i učenja, ovi psi tolerirat će vas, djecu, druge pse, te ostale manje životinje poput mačeka, zečeva, hrčka i sl. Najvažnije karakteristike koje ih čine dobrim izborom su jako slab predatorski nagon, prijateljska nastrojenost i tolerantnost. Idealan su izbor za novog obiteljskog kućnog ljubimca za gotovo sve potencijalne vlasnike. Ipak, pripazite na nekoliko stvari, koje? Nedostaci zlatnih retrivera su potrebna pažnja i linjanje. Velika i lijepa dlaka nije prezahtivna za održavanje, ali i kako jače otpada. Također obožavaju provoditi vrijeme aktivno s obitelji tako da zahtijevaju puno pažnje. Dakle razmišljajte o ovim psima samo ako ste aktivna osoba ili obitelj. Na osmom mjestu liste nalazi se pasman pasa je King Charles u Španijevu. Prekrasni, preslatki i prijateljski kavalier King Charles Spaniel pas je dobar izbor za sve obitelji koje žele posjedovati pse i mačke. Zašto? Cavalier King Charles Spaniel psi su prijateljski nastrojeni prema svima, neustrašivi, društveni, razigrani, ljubazni i strpljivi. Ovi psi nemaju izraženi lovački nagon, na prijateljski su prema svima i ako ih naučite na društvu mačaka, zečeva i drugih manjih životinja nećete imati apsolutno nikakvih problema. Ipak ako nisu naučene na društvu manjih životinja mogu se javiti problemi. Naime neki kavali je King Chalk Španjeli naprosto ne podnose ptice i žele ih pojesti. Također obožavaju igru potjere tako da će ponekad loviti mačke. Najbolje se sprijatelje s mačkama koje se znaju izboriti za sebe. Na sedmom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Border Collie. Border Collie pas je danas izuzetno popularan izbor za kućnog ljubimca. Zašto? Iako se često misli kako ovi psi prvenstveno služe za okupljanje i kontrolu stada, oni imaju razne druge namjene. U svijetu su poporan izbor za kućne ljubimce, pseće sportove i terapijske pse. Razlog njihovoj širokoj primjeni su visoka razina inteligencije, energičnost, agilnost, ali i prijateljska nastrojenost. Border Collie psi su prijateljski nastrojeni, odgovorni, energični, pametni, oprezni i uporni. Da koje sada znate zašto su dobri za razne namjene, ali kakvi su prema mačkama i drugim kućnim ljubimcima. Border-covi psi imaju urođeni instinkt za okupljanje stada. Ovaj instinkt imat će utjecaj na njihovo ponašanje prema djeci, drugim psima, mačkama, ovcama pa čak i automobilima. Kako će se ponašati? Border-covi pas će uloviti, grickati, gurati i lajati na mačke. Ipak, bit će prijateljski zaigrani te će vas zasigurno uveseljavati raznim nepodopštinama. Ovaj instinkt nećete moći zaobići dresurom, ipak možete njihovu energiju i ponaćanje usmjeriti na druge aktivnosti, posebno igre za pse i tako dobiti savršenog aktivnog obizetskog psića. Dakle nabavite ovog psa samo ako vam aktivnost neće nikada dosaditi. Na šestom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Mops. Mops pas voli društvo, djecu, druge pse, a kakva je situacija s drugim manjim životinjama? Mops psi su inteligentni, tvrdoglavi, društveni, razigrani, pažljivi i tihi. Oni nisu prezahtivni i ukopit će se u život svake obitelji uključujući i one s manjim kućnim ljubimcima poput mačaka. Mops psi i mačke jednostavno se dobro slažu i bit će dobri prijatelji. Ako ste manje aktivna obitelj svakako razmislite o mopsima, zašto? Mopsi nisu aktivni ili zahtivni psići. Također dobro će se slagati sa zečevima, hrčicima i osnovnim popularnim kućnim ljubimcima. Dakle ako tražite manje zahtjevnog psa koji voli mačke, tada je mops pas za vas. Na petom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Labrador Retriever. Labrador Retriever pas poznat je kao jako prijateljski pas koji voli pomagati vlasnicima, ali kako će se odnositi prema mačkama? Labrador Retriever psi su prijateljski nastrojeni prema svima, miroljubivi, druželjubivi, privršeni, energični i razigrani. Iako su labradori prijateljski prema svima, poželjno je da ih rano socijalizirate s manjim životinjama i tada nećete imati nikakvih problema s mačkama, zećevima i sl. Ovi psi jednostavno obožavaju sve i nemaju izraženi predatorski nagon. Ako ovome pridodate i druge karakteristike poput lijeplog izgleda, druželjubivosti i privrženosti, tada dobivate prekrasnog i dobrog velikog obiteljskog psa. Ipak morate se pripremiti na visoku energičnost. Na četvrtom mjestu liste nalazi se pasmina pasa, bostonski terijer. Bostonski terijeri, poznati pod nadimkom američki džentomeni, su jako elegantni i dobri psići koji se dobro slažu sa svima. Bostonski terijeri su inteligentni, prijateljski, živahni i nježni. Ovi slatki mali psići nemaju izražen predatorski nagon, po prirodi su prijateljski sa svima i to ih čini izuzetno dobrim obiteljskim psima. Dobri su za život u stanu i kući, obitelji s djecom, umirovljenike i početnike. Također kao što vrlo vjerojatno pretpostavljate dobro se prilogođavaju obiteljima koje posjeduju manje kućne ljubimce poput mačaka. Po prirodi su nježniji i tiši tako da bosanski terijer pas gotovo nikada neće praviti probleme. Sada slijede top 3 pasmine pasa koje se najbolje slažu s mačkama, pa hrenimo! Na trećem mjestu liste pasmina pasa koja se najbolje slažu s mačkama nalazi se pasmina pudol. Poodle. Poodle je odličan pas koji se često nalazi na raznim pozitivnim ljestvicama pasa. Ako ste nesigurni i ne znate kojeg psa nabaviti tada znajte da s Poodle psima ne možete pogriješiti. Zašto? Radi se o izuzetno nezahtjevnim, tolerantnim i inteligentnim psima. Poodle psi su pametni, poslušni, odani, oprezni i energični. Oni obožavaju druženje, obitelj i lagano se prilagode svima, uključujući i mačkama. Oni nemaju izraženi lovački instinkt i prijateljski su prema svima. Dakle ako ste početnik u svijetu pasa i tražite manje zahtjevnog psa, psa koji se ne linja, psa koji je prijateljski, psa koji ne laje, psa za stan i kuću, tada svakako razmislite o psima. Vlasnici i obitelji ih naprosto obožavaju ali i ostale manje životinje. Jedini proba može nastati s izuzetno nesocijaliziranim pudu psima. Naime s njima ćete trebati više poraditi na socijalizaciji kako bi ih prihvatili novi članove obitelji. Na drugom mjestu liste pasmine pasa koje se najbolje slažu s mačkama nalazi se pasmina Šetlanski ovčar. Šetonski ovčar je pasirski pas koji slobi za izuzetno odane pse. Također uz odanost radi se i u emocionalnim psima koje je lagano povrijediti tako da zahtjevaju nježnost i pažnju vlasnika i obitelji. Dakle, izuzetno su prijateljski i vole obitelj. Kako se ponašaju prema mačkama i manjim životinjama? Šetlanski ovčari su inteligentni, živahni, odani, osjetljivi, oprezni, razigrani, nježni i snažni. Šetlanski ovčar ima isto kao i border kovi izraženiji nagon za okupljanje i čuvanje stada. Prema mačkama će pokazivati istu zaštiničku nakonost što će ponekad mačkama dosaditi. Ipak, ubrzo će se naučiti jedan na drugog i postati dobri prijatelji. Dakle šetvanski ovčar psi i mačke slažu se izuzetno dobro. I sada slijedi pasmina pasa koja se najbolje slaže s mačkama. Spremni. Psi koji se najbolje slažu s mačkama su psi pasmine Tulearski pas. Tulearski pas je prekrasni kućni ljubimac pod Rjetvom iz Madagaskara. Posjeduju izuzetno lijepu dlaku nalik pamuku. Uz prelijepu dlaku, posjeduju izuzetno dobar temperament. Tulearski psi su prijateljski prema svima, inteligentni, razigrani, ljubazni, živahni i vokalni. Od karakteristika koje je potrebno istaknuti su izuzetna prijateljska nastrojenost prema svima i gotovo nikakav lovački nagon. Također oni žude za društvom. Iako preferiraju društvo vlasnika, ako vlasnik nije u blizini bit će srednji ako imaju u blizini drugog psića, mačku ili drugog prijatelja. Dakle radi se svakako o predivnim i prijateljskim psima. Sve ove karakteristike svrstavaju ih na prvom mjesto ove lesvice. Od ostalih karakteristika izbojila bih da se oni ne linjaju, ne suine, ne laju i lagano se prilagođivaju životu u stanu i kući. Svakako se radi o izuzetno prilagodljivom, lijepom i prije svega prijateljskom obiteljskom psiću. I došli smo do kraja još jedne liste pasa. Svima je poznato kako su psi i mačke od davnina najbolji čovjekovi prijatelji i vjerni sljedbenici. S druge strane, manje pažnje posvećuje se međusobnom odnosu pasa i mačaka, zar ne? Postoje pasmine pasa i mačaka koje se nikako ne podnose. Kako biste izbjegli netrpeljivost, odaberite za novog kućnog ljubimca jednu od prethodno navedenih pasmina pasa, začto? Ja sam izdvojio pasmine s obzirom na kriterije prijateljske nastrojenosti i najmanje izraženosti lovačkog instinkta. Sve prethodno navedene pasmine spadaju u sam vrh najtolerantnijih pasa i nadam se da ćete upravo ovdje pronaći savršenog novog kućnog ljubimca za sebe i svoju obitelj. Lista top 10 pasmina pasa koje se najbolje slažu s mačkama služi upravo tome. Nadam se da ste uživali listi, a također se nadam kako ćete se odlučiti za nabavu prijateljskih psića koji će uljepšati život vama i vašoj obitelji. Želite li vidjeti više?